Victor Ponta, episod spumos, cum a ajuns Liviu Dragnea Mare F în PSD. Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a declarat, într-un interviu pentru stiri pe surse ce înainte de a fi ales președinte al partidului, în 2010, a avut o negociere cu Liviu Dragnea și au ajuns la un acord, ca în cazul în care el va câtiga în fața lui Mircea Geoan, Dragnea se devin președinte executiv, iar Victor Ponta premier. Înainte de congresul din 2010, Liviu Dragnea era în Brazilia. Nu tiu, e casa lui, îi place lui acolo. El a aterizat în pe cu congresul i l-a înfecat să de la aeroport. I-a zis să vin să vorbească cu mine. Ne-am întâlnit eu i-am zis atunci să încerc să reconstruind PSD-ul i-am făcut-o în elegere ca eu să fiu prim-ministru, iar el să fie președinte executiv. Eu m-am treptit trei ani de zile să ajung premier, în fiecare după amiaz luam prânzuri, în care-n în ce înseamn ce fi premier, pentru ce asta nu e ceva cu care vii de acasă. Ce mă ochează pe mine, dincolo de lupta pentru putere? Pe mine mă mi ochează asta cu tersul istoriei. Nestase s-a certat cu Iliescu, eu m-am certat cu Geoan, dar fiecare a trecut peste ei au fost reconcilieri. Dragnea a fost primul care a rupt asta. El consider ce a fost primul la PSD. Eu, Iliescu, Geoan, Nesta toi am avut obsesia se ar teme ce PSD-ul nu este comunist, se ar teme ce avem deschidere cetre Occident, se ne întâlnim cu liderii setereini, se vorbim limbii setereine. dragnea nu vrea acest lucru a izolat partidul iar la ultimul congres a fost mai rău ca la congresul comunților PSD-ul a ajuns un fel de fideszipis, dar de teleorman a declarat Victor Ponta